сказали, что зимник не Что, ёнок. Значит, надо на вытазях. Всё. Условие жизни. Ты только одеи покрывало свой стирала. Вот. Хоть мыска купила такую, бо та, что дома была, то увели. Ух ты, зараза, поддымлюешь. Вітер сьогодні-южний. Ось такі в нас условія життя. Це сарай, ми тут стояли коровки до війни з телятками, а тоді доділися. Ну як уїжджали, то випустили, бо ну куди ти їдіниш. В хаті ми були до першого доща, а як почало все тікти, серед ночі вискочили з сином. І пересиділи до утра в машині. Добре, що кровати на метал не здав ніхто з панцерними сітками, Вони нас виручили. Перетягували, сушила, витягувалася все з хати, висушувала, пересушувала. Хоча воно зараз опять, все там мокре. Отут їсти я варю. Тому що дали нам безплатно балон газу, ну я його держу, знаєте, отак десь вдруг на самий, ну, крайній случай. Це дали його безплатно, нам ну, привезли, якась організація, нам спасіба їм. А так тисячу триста треба заправити, а в нас, вибачте, будь ласка, ми тепер голі босі в Вінку. Я кажу, я буду жити в сараї, але ну, я вдома. Я дома. Ми були на Западній, ми були в Івано-Франковській області. На нас дивляться всі, як на ізгоїв. Нас ніхто не розуміє. Понимає. От ми їм розповідаємо, що, ми, ми що 30 березня хлопці наші зайшли, наші, українські наші, ми їх так ждали. А 23 квітня ми виїхали, тому що вже пішли гради, і ми 23 виїхали, а понеділок 25-го, оце перший прильот був і погоріли, тоді сараїтики погоріли. Там зерно згоріло, все згоріло. Я кажу, що от бали дбали і от ми от отак. Він би їх Сам їздив Отут у нас кралятник стояв, на всю дліну, отут під стінкою якраз. Там у нас зерно було, воно згоріло, во так згорнули, там трохи дрова поскладали. Тут у нас курі були з качками. Наше життя згоріло. Мы же с дедом не молодые, дед на пенсії, 62 года, ну чоловік. Мені 58. Всю же стянулося. От... У сина, це синова кімната. А в нього вообще воно все це Оці квадратики. Я не кажу, я скажу, що ми так там у нас Она просто потекла. Она ничего... Просто каждый день захожу и воно все Воно слипиться, воно тече, воно валиться, воно рушиться, воно все оце, ось обпадає. Кожен раз заходжу, кожен раз десь щось звалилося. Тут вода стоїть. Тут просто вода. Ой, тут просто вода стоїть. Я вже побавилася її вибирати. Дочі йдуть, воно тече, воно просто тече. на чуть-чуть ну, не пускали, би, якби... Ми коли виїжджали з дому, я в хаті сказали, повернулася, хлопці вже в машині сидять. А їй повернулася, кажуть, то тільки досить вистой, ми обов'язково обернемось. Таке було, що а, ну